Necula Ionanu revine pe scena politic, fundează un nou partid politic. Fostul primar al sectorului 2-i mâna dreapta lui Gabriel Oprea un. Necula Ionanu, îi pregătește pe revenirea pe scena politic. Pentru ce în ceea ce privete un prun situaia situația juridică este una extrem de încurcat. Necula Ionanu a pus bazele în unui nou partid politic. Pe rolul tribunalului București a fost înregistrat solicitarea de acordare a personalității juridice pentru partidul ader la democrabie, Educație și reconstrucție, ader care îl are drept preintă fondator pe Necula Ionanu. Alturi de Necula Ionanu, printre fondatori figurează profesor dr. Ioan Gherghina I. Marius Cosmescu, fost lider al unor sectoruri, un consilier local din partea acestui partid.